يا من عشنا نهوا ونهيم بطيب شذا ونلوذ بعالي حما غوثه رسول الله يا من عشنا نهوا ونهيم بطيب شذا ونلوذ بعالي حما غوثه رسول الله يا بدرا شاسنا وبدأ في الكون عدا يا بدرا شاسنا وبدأ في الكون وبمكة تلاحظ يا غوثاه رسول الله. يا من أشد له ولهيم بطيب شتى ونود بعال حمام غوثاه رسول الله. بهر الكرم أنا ده. وجرت بالماء يداه بهر الكرماء نداه، وجرت بالماء يداه والعافي بات نداه، والعافي بات ندا، أوثاه رسول الله. يا من عشناه الله ونهيم بطيب شذاه، ونلوذ بعال حماه، غوثاه رسول الله، غوثاه رسول الله، رسول الله أوثاه رسول الله غوثاه رسول الله, أوثاه رسول الله. العاشق حل اساه طيف المحبوب شفاء العاشق حل اساه طيف المحبوب شفاء يا رجل لقيا وعسى غوثه رسول الله العاشق حل اساه طيف المحبوب شفاء العاشق حل اساه طيف المحبوب شفاء يا اللقيا لقيا وعسى غوثه رسول والبعد يزيد بكاه عبد زادك بلوان والبعد يزيد بكاه نادى شوقا غوثا غوثا رسول الله غوثا رسول الله وربيع النور نراه ذكرى من لا ننساه وربيع النور نضال لا ننساه ونتوق لنيل رضاه غوثا رسول الله غوثاه رسول الله غوثاه